Sziasztok! Fontos számunkra, hogy az óráinkon tapasztalható segítő erőtér elérhesse azokat is, akik nem tudnak gyakorolni. Vagy azt szeretnék, ha a gyakorlás mellett ez az erőtér folyamatosan velük lehetne. Ezért születtek az Anami által energetizált kristályaink. Ha szeretnétek megtudni, hogy melyik Anami kristály pontosan miben segít, és hogy hogyan használjátok őket, keressétek a tájékoztatót a honlapunkon az Anami News-ban.